Komento input lukee tietoa käyttäjältä. Tehdään ohjelma, jossa käyttäjä voi antaa nimensä. Tässä on komento input, tässä on viesti käyttäjälle ja tässä on muuttuja, johon käyttäjän antama tieto menee. Sitten tietoa voidaan käyttää vaikka print-komennossa näin. Nyt käyttäjä näkee ensin Moikka, ja sen perässä oman nimensä. Niin voidaan mennä testaamaan koodia. Eli tähän voidaan kirjoittaa nyt nimi. Ja sitten nähdään viesti Moikka ja meidän nimi. Testajan nimi on muuttuja ja sillä voisi olla jokin muukin nimi kuin nimi, vaikka jos voisi olla x, niin koodi toimisi ihan samalla tavalla. Siinä voi olla mietahansa. myös näin. Koodi toimisi ihan yhtä hyvin. Eli tärkeää on se, että tässä kohtaa ja tässä kohtaa on sama muuttujan nimi. Silloin viesti välittyy. Kuitenkin tässä, kun on kerran käyttäjän nimi, niin on selkeämpää, että muuttian nimi on nimi. Ja niin muistaa, mitä muuttijassa on. Sitten voidaan tehdä toinen ohjelma, jossa käyttäjä antaakin viestin. Ja tehdään sillä tavalla, että viesti sitten näkyy kolmesti uudestaan. Eli ensin yksi print-komento, sitten toinen ja sitten kolmas. Nyt käyttäjä voi antaa viestin vaikka näin. Ja sitten viesti ilmestyy kolmesti. Eli aina kun on jossain tämä muuttuja viesti, niin sitten nähdään uudestaan käyttäjän antama viesti. Myös voidaan tehdä niin, että Käyttäjä antaa monia tietoja, kuten ensin etunimensä ja sitten sukunimensä. Sitten voidaan vaikka näyttää tervehdys, jossa on ensin etunimi ja sitten sukunimi. Nyt käyttäjä antaa siis ensin etunimen, sitten sukunimen ja sitten näkyy tervehdys. Tehdään vielä loppuun hieman laajempi ohjelma, jossa käyttäjä antaa nimensä ja näkee sitten tarinan, jossa nimi esiintyy. On vuosi 1457 ja sitten nimi on urheaa Aamu vasta sarastaa ja nimi nukkuu. Sitten ystäkkiä nimi herää ja kuulee jotain. Mitä on tekeillä? Nimi lähtee ulos tuvastaan ja niin edespäin. Sitten mennään testaamaan tarinaa. Eli annan nimesi. Näin. Ja sitten näkyy tarina. Aina kun on jossain nimi, niin sitten vastaavassa kohdassa on käyttäjän nimi. Myös voidaan vaihtaa nimeä. Ja tarina muuttuu vastaavasti.